تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے ہیں جدادیں بنائی ہیں اور بات یہ کرتے ہو کہ عزتیں اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی واضح لگا کر اور ٹھینگ دی جا کے دیوبان میں اور بریلی میں غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے ہاں نبھی کے جیسا ہے